Lägga in EndNote referenser i Word-dokument. Nu ska jag visa hur man kan lägga in referenser från sitt EndNote-bibliotek till sitt Word-dokument. Ha EndNote-fliken i Word markerad så att du får fram verktygsfältet här för det är kopplingen till EndNote. Ställ dig där du vill ha din referens och välj Go to EndNote. Markera den referens du vill infoga och välj ikonen Insert Citation. Noten hamnar där den ska och det blir en automatisk referens i din källförteckning. Vill du ändra referensstil gör det du enkelt genom att markera den stil du vill ha. Jag lägger till ännu en referens, jag ställer mig där jag vill ha den, och väljer Go to EndNote. Och i det här fallet vill jag ha två referenser och då markerar jag två referenser genom att hålla kontrollknappen nere. Och jag väljer Insert Citation, då får jag två referenser. Skulle jag vilja ändra något i en not så markerar jag den och Gå till Edit and manage citations. och Här vill jag kanske ta bort den ena. Då gör jag det under Edit reference och så klickar jag på OK. och Min ena not försvinner och även referensen i källförteckningen. Om jag vill skicka ett dokument så är det bäst att skicka det som oformaterad text om jag markerar det här dokumentet så ser ni att en del fält är mörkgrå och det är kopplingen till en not. Och har man själv inte en not om man får ett dokument med kopplingarna kvar då går det inte att läsa de här fälten. Så att då ska man spara ett oformaterat dokument och det gör man genom att gå på convert citations and bibliography och convert to plain text. Och då är det viktigt att man svarar ja här för att spara en kopia som har kvar kopplingarna till en not. För om man inte gör det, om man tar bort kopplingarna till en not och inte har kvar en kopia med kopplingarna, då går de tyvärr inte att återskapa.